حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کسی ساحل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں مجھے کچھ عنایت فرمائیے یہ سن کر حضرت خزر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے بھائی میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کرو چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص صاہیمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی بیک سائیڈ پر ایک باغ تھا چنانچہ صاہمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس کے سامنے جو مٹی کا پہاڑ ہے مٹی کو کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں اور یہ حکم دے کر صاہمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ, کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے جب صاہمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا تم نے غلام کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا کہ نہیں گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ غلام کہاں ہے یہ سن کر جب صاہمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مغلۂ حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے یہ دیکھ کر صاہمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی تاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں جس کو سن کر صاہمہ کے ہوش اڑ گئے ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی پھر ہوش آنے پر صاحبہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عزو خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور جناب باری بارث کیا اللہ مجھ سے اس کا مخازنہ نہ فرمائیے کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا اس پر تیرا شکر گزار ہوں بعد با ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما دے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے تو شخص نے بتایا کہ میں تو شازون ہوں آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں اس کے بعد شازون نے کہا اے خضر تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا پر پس وہ یہ سن کر فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت مصروف ہو گئے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی اے خضر جب تم نے درخت کے سائے میں یہ سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجی دی مجھے اپنی عزت و جلال کی غصب مجھے دنیا کی محبت میں بندی نہیں اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتے سے کہا اے شازون دعا کرو کہ اللہ تعالی میری توبہ قبول فرمائے چنانچہ شازون نے دعا کی اور اللہ تعالی نے شازون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حال میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی و رضا رہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مَ آمین یا رب العالمین